aku nak fokus on kenapa hampa perlu ada youtube channel sekarang berbanding facebook page Assalamualaikum so apa kapan semua aku harap hampa semua duduk kat rumah jangan duduk keluar keluar stay at home putihkan rangkaian covid-19 ok hampa ada baca lagi yang post aku pasal team google dengan team facebook tu so aku nak recap sikit macam betau google adalah SEO iaitu Search Engine Optimization means orang carilah apa yang orang cari dekat internet tu dan Facebook, Insta dan Facebook punya team adalah social media lebih kepada untuk bersocial communicate dengan orang semua tu Okey, so apabila amba datang benda ni so apa so video ni aku akan cerita pasal siapa apa kena buat YouTube channel berbanding pada Facebook page Okey. Untuk pengatauan apa, Yasin Amrun asasnya ditubuhkan adalah untuk buat fokus on YouTube channel sahaja jang, jang, jang. Tapi, kenapa orang perasaan pelik, yang peliknya subscribe kat YouTube 300 saja, Tapi, Facebook lagi ramai Mesti orang cakap, buat apa fokus kat, kat YouTube kalau tu, Facebook kan lagi ramai okay. Lagi satu, pengatauan YouTube channel Aku tak pernah spend sesen pun Untuk cari subscriber Ataupun tarik subscriber Serius tak pernah Tetapi Facebook Aku dah spend 3 ringgit sehari Selama 5 bulan Untuk dapat 800 subscribe Tak bagi kan <laughs> Tapi Itu dia punya Asal dia Kat sini Apa yang aku nak Habang Kekurangan Facebook Yang aku sendiri rasa Selama aku buat Page ni Facebook macam orang kata lah, kalau nak pinjam, hang kena spend duit, nak organik boleh, tapi dia agak susah dan ada cara dia, cuma aku malas nak buat tapi itulah nak cepat, benda duit lah, besarlah tau benda biasa Okey, so balik pada youtube balik, Pasal aku nak sangat-sangat buat kat youtube, Okey, dua tiga kali paham, ada soal <tik> like ke facebook aku dia komen, tanya aku pasal FBS lah Semua orang tau, aku baca share tentang FB tips dekat YouTube So, aku dia sama sama-sama dengan dia Tanya, tahu mana yang saya mroh ni Kata, Sebenarnya, dia jumpa dekat YouTube lagi So, dia follow semua video dan Dia ada, ada perasan description, aku ada share tentang Facebook page aku So, dia, dia like page aku dan kat situ, dia komen So, nampak kat situ Dia tahu. Dari YouTube dulu daripada Facebook aku, Even Facebook ku yang ramai like aku. Mungkin ku sebab ku stop buat ads so, Kat situ lah ku ring tak Facebook Hang kena continue buat ads Supaya orang akan acknowledge, acknowledge, acknowledge Yang kesalah tu Tapi YouTube hang Tak perlu pun Sebab orang akan cari Dia ni, SEO ni orang akan cari Okay Sebut pasal SEO ni Poin penting Bila hang buat YouTube channel Hang kena buat benda apa orang cari Faham? Hang kena buat benda yang apa orang cari Sebagai contoh untuk so, konten orang tu kena buat benda apa yang orang cari Sebagai contoh, macam aku ni Aku buat Facebook tutorial mudah Murah, mudah, apa, senang untuk beginner like that. So, orang cari tu kat YouTube So, mungkin hampa semua aku tahu Ada kepakaran masing-masing So, dengan kepakaran apa, apa cerita dalam YouTube Allah orang akan cari Macam mana nak buat kek Macam mana nak potong rambut Macam mana nak tanam pokok ni aku, apa, Koponik apa semua tu Macam mana nak melukis ada yang pandai kreatif melukis yang macam mana nak buat 3 d model ada so semua benda tu kemahiran orang cari dekat youtube so tak salah kalau pokoksi dengan cara apa benda tu tak akan salah tak ada siapa salah siapa betul dalam youtube channel so untry aja mana tahu macam cara aku aku tak tahu cara aku salah betul tapi aku share dan ada orang suka dan macam tu dah ok so apa faham dalam youtube upload upload rate pun penting. So kena keep consistent upload. Keep so, consistent. Tak kisahlah video macam mana, cuba bukan tak kisah video. Cuba upload video yang elok dan consistent InsyaAllah. Jangan buat lama-lama. 5 minit, 6 minit dah. Tu jangan lama-lama cukup. Sebab aku ni dah 4 minit ni nak kena cepat ni. Okay. Ah, Okay. Itu sajalah pada aku untuk video kali ni. Video akan datang aku aku akan share kelebihan kalau hampa buat Facebook page kelebihan kalau hampa ada YouTube channel so doh sebab tak tak cik-cik boh Facebook kan so aku akan boh aku akan bagitahu juga kita perlu juga ada Facebook page sebab nanti aku akan serata so for now aku nak fokus on kenapa hampa perlu ada YouTube channel sekarang berbanding Facebook page Facebook page Facebook page kena ada bukan sekarang nanti akan datang so itu saja berlaku jangan lupa like dan subscribe jangan lupa Semoga kita akan jumpa video ke datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Putuskan kopi. Bye.